שלום, אני אינו נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי התקשורת ואיבוד האוטות. בסרטון הקצר שלפניכם, נדגים איך לעקוב אחר תהליך הלייבלינג לאוטות ולהעריך את איכות הלייבלינג שאנחנו מבצעים לאוטות לקראת למידה עמוקה באמצעות הדשבורד שנמצא בסיגן הלייבלר של MATLAB. הדוגמאות שנציג כאן יהיו עבור אוטות AKG, אבל כמובן שהתהליך זהה גם עבור כל סוג אחר של אוטות. נתחיל! באפליקציית ה-Signal Labeler, ניאבא מתוך ה-Workspace במקרה הזה, Labeled Signal Set, שאותו הכנו מראש. נבחר ונציג את אחד האותות, ובאמצעות tab ה ניגש לפאנר, שיאפשר לנו לעשות זום על חלק מתוך האות ולראות איך האות בנוי. כדי לייצר לייבלים, נחזור לתב ה-Labeler, נחץ על Add Label Definition, וכאן נכניס את הגדרות הלאבל שלנו. נבחר את סוג הלאבל, במקרה הזה ry, region of interest, ונבחר את סוג הדאטה, בכלל זה קטגוריאלי, נכניס p-wave, qrs ו-t-wave, וניתן לו שם, bitmorphologies, נאשר, ויש לנו לאבל חדש. כדי לתייג אזורים שונים באות בהתאם לאירועים השונים במחזור הפעילות של הלב, אנחנו ניגש ל-Automate Value, ונבחר פונקציה שהכנסנו בראש באמצעות Add Custom Function, פונקציה שקראנו לה Label AKG Regions, ותחת Auto Label נבחר Auto Label and Inspect Plotted. נפתח לנו הטאב של Auto Label, ופה אנחנו יכולים ללחוץ על כפתור הרן על מנת לבצע את הלייבלינג באופן אוטומטי. ובסוף הביצוע קיבלנו הודעה שהתווספו 4444 לייבלים לאוטה בודד שבחרנו. אם נלחצו שוב על טאב בדיספלי נוכל לבחור את הפאנר ובאמצעותו לעשות זום על חלק מתוכאות ולראות את האזורים השונים עם הלייבלים שיצרנו. על ידי לחיצה על ה-Icon Save Labels, נוכל לשמור את ה-Labelים האלה, וכאן בטבר ראשי של ה-Labler אפשר לראות את כל אחד מהערכים, איפה זמן ההתחלה שלהם, איפה זמן הסיום שלהם, הכל מופיע לנו פה בתוך הזו, החל מגרסה 21A של MATLAB, אנחנו יכולים לגשת לדשבורד של ה-Signal Labeler, ובאמצעותו לבדוק ולבחון את התקדמות הלייבלינג שלנו מתוך כלל הדאטה, את ההתבלגות הפנימית של הלייבלים השונים בצורה ברורה וגרפית, נסגור בינתיים את הדשבורד ונחזור לחלון הראשי, ונמשיך את הטיוג, שוב נלחץ על Auto Label, הפעם Auto Label All Signals, נבחר את חמשת האוטות הראשונים, על אוקיי, OK. ועכשיו מטלאבי יבצע לנו לייבלינג עבור חמישה מתוך 20 האותות. קיבלנו הודעה שהלייבלינג בוצע בהצלחה. ואם נחזור ונפתח את הדשבורד פעם נוספת, נראה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו נראה את ההתקדמות. 25% מהאותות שלנו כבר עם לייבלים. נראה שוב את התפלגות הלייבלים. אפשר גם להוסיף את התפלגות הזמנים. אנחנו רואים שה-T-Waves הם ארוכים הרבה יותר מאשר ה-P-Waves וה-QRS, כפי שסומנו באופן אוטומטי. אנחנו גם יכולים לקבוע threshold שרק אות עם מספר מינימלי של labeling, ייחשב במניין האותות שכבר בוצע עליהם, ה-Labeling, בפרוגרס בר שלנו. הנה כאן, במקום אחד נבחר threshold של 5000, כלומר, רק אות עם לפחות 5000 תיוגים, אחד האוטות שלנו לא עומד בתנאי, ירדנו ל-20% בפרוגרס. וזו הייתה דוגמה על איך אנחנו יכולים לעקוב אחרי התקדמות הליבלינג שלנו, לבחון סטטיסטיקות של הליבלינג, ולהציג גרפים תומכים בקלות ובמהירות. זהו. כאן זיימנו את הזכירה הקצרה על היכולות העיקריות של הדשבורד בכלי הסיגנל לייבלר של MATLAB. אם יש לכם שאלות בנושא, מוזמנים כמו תמיד לפנות אלינו בתגובות ביוטיוב או במייל. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל עוד עדכונים על נושאים חדשים, טיפים, טריקים, לינקים להרצאות, סמינרים ומצגות בנושאי MATLAB וסימולינג. מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלנו לעוד סרטונים. המשך יום טוב!